رحمن رحیم یا کا نام بتاؤں یا کا نستا ہوں میں نے آپ سے میرے پاکستانیوں کل بات کرنی تھی لیکن جب میں گھر واپس پہنچا تو جو میرے گھر کا حال تھا یا جو جس طرح کا گھر میں تباہی تھی جو لوٹا گیا گھر میرا جو چیزیں توڑی گئیں اس میں سے تاریں بھی توڑی گئی ہیں تو اس لیے میں رات آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا اور ویسے بھی اس کمرے میں بیٹھنا مشکل تھا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی اس قسم کی ٹیر کیسے گھر میں تھی کہ ہمارے سے ابھی تک آنکھوں میں اس کا اثر ہے تو اس لیے میں کل آپ سے بات نہیں کر سکا ایک طرح اچھا ہے میں آپ سے نہیں بات کر سکا کیونکہ کل میں بڑا غصہ تھا میرے میں جو میرے گھر سے ہوا اور غصے میں انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے <coughs> میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا کہ پاکستان کی قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو پچاس سال سے قوم جانتی ہو پچاس سال سے میں میڈیا پہ ہوں میری زندگی پبلک ہے چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے جو میں تھا قوم جانتی ہے جو تھا کمزوریاں بھی تھی اللہ نے عزت بھی بڑی دی لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تفسرے ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی لیکن ایک چیز پچاس سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہو کرکٹ میں پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار ہار گئے عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو میں ہی اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پارک میں بیٹھا ہوں میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے چھیانوے مقدمے ج... ا... ا... ا... کیسز میرے اوپر کر دیے چھیانوے دہشت گردی قتل توہین مذہب غداری ہر قسم کا کیس جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں, اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں اور کیس کون کر رہے ہیں یہ ذرا غور سے سنیں کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں تیس سالوں سے ثابت کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے اگر آپ نے یہ پتا چلوانا کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے تو صرف ایک کام کریں جو گوگل کریں کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے اخباروں میں باہر کے اخباروں میں کیپٹلز ایکلیز ہی لو پڑھ لیں وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں سوسکن کی کتاب اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلس پڑھ لیں میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں زرداری کو مسٹر ٹین پرسنٹ اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں یہ چوری کر لیں یہ, یہ ان کی ریپوٹیشن ہے یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیے غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ اللہ جیسا کسی فیصلہ بعد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا شریفوں کا پوچھیں زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ظلموں لوگوں کے اوپر نے کیا ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں ان پر مسلط کر دیا ہمارے اور وہ کیا کر رہے ہیں آج وہ کیسز کر رہے ہیں ہر قسم کا ہر با استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے دو دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو اس کا کیا کریکٹر ہوگا اس کو اوپر مسلط کیا گیا وہ پولیس آفیسر کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے پچیس مئی کو ہمارے پر ظلم کیا اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی ہم نے کہا ہزاروں آفیسر لگا رہے ہیں آپ لیکن یہ تیئیس آفیسر نہ لگائے جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا کیوں میں آپ آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک جا کے ڈر رہا ہے اور اگر اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے اگر آج آپ نہیں جاگیں گے آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے اب ہوتا کیا یہاں ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا آٹھ مارچ کو الیکشن اناؤنس تیس اپریل کے ہو جاتے ہیں آٹھ مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں ذرا ایک ایک چیز دیکھیں اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو جھوٹ ہو ایک بھی ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی ہم نے فیصلہ کیا آٹھ کو ساتھ کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیے گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی اور پولیس نے اپرو کر دیا پرمیشن مل گئی اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی کہ پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے ہمیں ران کے ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ میں پوری وہ پین کے ہیلمیٹ ایک دم پتا چلے جی دفعہ ایک سو چوالیس لگ جاتا ہے الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ ایک سو چوالیس کیسے لگ سکتا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں ہم سب ہے رہنی. ہم میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا ساڑھے تین ساڑھے تین بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے اگلے ایک گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہیں مار رہے ہیں گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشن میں پانچ بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا ہے کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی کیونکہ ان لوگوں کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو تو مجھے پتا تھا میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہو جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے وہ جی اور سیکورٹی سیچویشن ہے الیکشن کے لیے ہر قسم کا بہانا استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑے کیونکہ سینتیس بائی الیکشنز میں سے تیس ہار چکے ہیں اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا اس سب کے باوجود یہ تیس الیکشن ہار گئے سینتیس میں سے تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے ہی سب سامنے آ گئے ہر قسم کی کی اور چالیس ہزار سے ہار گئے ہیں. اس لیے ڈرے ہوئے تھے ہمیں پتا تھا اس لیے میں نے روک دیا اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی اے, پی ایس ایل کا میچ ہو رہا آپ بھی کر سکتے ہیں چلو جی پھر ہم نے نہیں کی ہم نے کہا چلے اگلے اگلے دن چلے جاتے ہیں اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاء اللہ بڑی لاہور کی پبلک جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا ذرا آپ پہلے سمجھے کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں بتر بند گاڑیاں میرے گھر تین طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں لوگ اٹیک کر رہے ہیں تھا کیا ایشو ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوا ہیں تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی وہاں کو ٹرائل نہیں ہونی تھی میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں کیونکہ وہ دو دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے تو پتا ہے کہ وہاں کوئی کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے اور وارنٹ لے کے یہاں پہنچ گئے ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ آپ یہ سنے یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زبان پاک ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے یہ وارنٹ اس کے اوپر لا کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں اسے کیوں نہیں پکڑا ہے وہ کہتے جی پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ تو یہ ایسے نہیں آئے سارے جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا جس طرح کا حملہ کیا گیا نو زمان پاک ٹیئر گیس اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر واٹر کیننس لوگوں پہ ماری گول وہ والی اصل گولیاں بھی چلائیں کارتوس بھی چلائی ربر بلٹس بھی چلائیں اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اٹھارہ کو جو میں کل گیا ہوں میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا میں نے اشورٹی بانڈ دیا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا جان کے ڈی آئی جی نہ ملے ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم اشورٹی بانڈ دے رہے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے وہ جان کے نہ ملے کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراد کے اندر دو اور لیڈرز پکڑ لیں اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو وہ جو, جو جھوٹوں کی شہزادی جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو تیس سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس ہے یہ ہے لندن پلان اور لیول پلئنگ فیلڈ تو یہاں سب کو پتا چل گیا کہ ان کا مقصد جب انہوں نے جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے اشورٹی بانڈ نہیں لیا تو ہمیں سب کو پتا چل گیا کہ تو بدنیتی ہے تو پکڑنے آئے ہیں اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی مجرم جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا مجھے وہ ٹو دینا ان کو یہ ڈر نہیں تھا ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تھک یہاں اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹ ہے اس کا ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تشدد کریں گے جس طرح اعظم سواتی سے کیا شباز گل سے اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر ہزاری حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے شیورٹی دے رہا ہوں تو پھر یہ کیا کر رہا ہے یہ کیوں یہ کیوں اس فورس پہ تین طرف سے زبان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے جس طرح کو قلعہ نماز زبان پاک ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں بتر بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں چاہے وہ دواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں جس طرح کو پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے اخواہ کرنے آ رہے ہیں یہ قتل کریں گے انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں میں نے دو دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے میں نے دو دفعہ انہیں کہا کہ دیکھے میں تیار تھا میرا بیگ میں جاتا ہوں وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا یہاں کھڑے ہو گئے تو کیوں تھے کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں یہ خوف آ گیا ہے اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا کسی کو بھی کوئی شک تھا مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے میں اب اسلام آباد جاتا ہوں کل میری پیشی تھی میں نے پہلے کہا ہوا تھا میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا کہ ہم دونوں خدا حافظ کیا کہ کیا نکلے مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا اور یا قتل کرنا یہ مجھے پتا تھا تب میں یہاں سے نکلا اس کے بعد جب ہم پہنچے جب ہماری گاڑی پہنچی پر تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے اللہ نے بچا لیا بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا بچایا اس نے جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس مجھے کوئی شاک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا سارا موٹر میں بند کر دیا ذرا یہ سننے پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جڈیشل کمپلیکس میں اب جڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی اب پولیس ادھر دیکھیں موٹر وے بند موٹر وے بند ہوا ہوا ہے صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے صرف ایک لین تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے کوئی تیس چالیس گاڑیاں ان کو بند کر دیا جائے تو ایک لین سارا ٹریفک بند کر دیا ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا پو پولیس کی نفری ایف سی کھڑی ہوئی ہے وہاں ادھر سے میں آگے گیا ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ اب میں نے پہنچنا عدالت اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے پونے پانچ گھنٹے لگے پہنچنے میں کیوں راستے میں پہلی پولیس آئی اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے آگے دیکھا پھر پولیس ریجر وہ کھڑے ہوئے ایف سی ادھر پھر انہوں نے وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز یعنی سارا اسلام آباد موٹر میں ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم مارا ہے اس قوم کا حاضری لگانے صرف ادھر جا کے ادھر پھر ادھر سے نکلے انہوں نے پھر بند کر دیا جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا پھر تھوڑے دور آگے گئے پھر ادھر روک لیا ادھر پھر وہ آ, کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پھر بھاری اکثریت یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور ایف سی نکال کے وہاں کھڑی کر دی. پھر گئے پھر میں وہاں سے آگے نکلا پھر باقی روک دیا تھا کہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے پلان بڑا سیدھا تھا اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا میں یہ واضح کر رہا ہوں آج اور میں اب یہ آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا یہ ان کے دو پلان تھے جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے پیچھے سے بند کر دیا تھا جو بھی آ رہا تھا اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں اگر پتا تو پہلے سے تھا لیکن جیسے یہ پتا چلا سب کو سب کو کو پتا چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے آگے آپ یہ سنیں آگے ہم جاتے ہیں وہ پھر پولیس کھڑی ہوئی اب کوئی کچھ نہیں ہوتا یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا اسلام لاہور ہائی کورٹ پھر بڑی لوگ ہمارے میرے ساتھ چل کے گئے کیوں گئے کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ لیں میں ہم نے تو کسی کو نہیں کہا چلتے چلتے یہاں پورا کافلا بن گیا لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو میں کیا وہاں عدالت میں پرزینٹ کر کے میں واپس آ گیا اور وہی واپس آ گیا تو کچھ نہیں ہوا تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ سے چل کے جا رہے ہیں سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں کوئی کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا وہاں سے ٹیر گیسنگ شروع اشتہار دروارے رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں کچھ ایکشن ہو اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے اتنا پتا کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے اب ہم میں نے پہنچنا تھا مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ ڈال دیے پھر بنا دینا اب میں وہاں سے پھر چلا اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینرز کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے ابھی اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے چار گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں جب وہاں پہنچے کنٹینرز ٹیئر گیس چیلنج پر شروع ہو گئے چاروں طرف افراتفری مشکلوں سے پہنچے اس کے باوجود میں پہنچا اس کے دروازے پہ دروازے کے باہر آدھے گھنٹہ کھڑا ہوا ہے اور پھر سے یاد یہ کوئی ٹرائل کے لیے نہیں گیا صرف حاضری لگانے گیا تھا اتنا بڑا مجرم ساری ایف سی پولیس فورس بند ہوا ہوا ہے سارا حاضری لگانے کے لیے مجرم مجرم باہر کھڑا ہوں دروازے کے ادھر جناب ہم انتظار کریں آپ کریں کیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر ٹیر گیس شروع ہوگی لوگوں کے اوپر ہم پھر کھڑے رہے کہ یہ نہ کہے کہ عمران خان عدالت سے چلا گیا اس کے بعد بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا جب میں اندر گیا دروازے کے اندر انٹر ہوا تو سامنے پولیس ہی پولیس اور رینجرز اور پولیس اور نامعلوم افراد مجھے وہاں نظر آ رہے تھے سب مجھے تو ایک دم اندازہ ہو گیا اور اندر لوگ پہلے سمجھ گئے تھے جو ہمارے وکیل ہیں کہ ان کی کوئی نیت میری حاضری کی نہیں تھی انہوں نے یا مجھے قتل کرنا تھا وہاں اور یا پکڑنا تھا اب قتل کیسے کرنا تھا اب جب انہوں نے مجھے اب وہاں اچھا وہاں پولیس لاٹھی چارج کر دی اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ار لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی ہونا کیا تھا وہاں ری ایکشن آنا تھا لوگوں کا جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے جو ری ایکشن آنا تھا انہوں نے اس ری ایکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے اسے قتل کرے اور کہ جی انتشار ہو گیا اس کو مارا گیا پورا پلان بنا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلے کہتا گیا دو مہینے پہلے کہتا گیا مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ جی بہانا ماریں گے دینی انتہا پسند ہے پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے میں دو مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوفزدہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا یہ صرف ذاتی مفادات یہ دو خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے تیس سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ ہے انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو جس طرح انہوں نے ان کے پر ٹیئر گیس شیلنگ کی لاٹھی چارج کی جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا وہ خوف ختم ہو چکا ہے اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا سیدھا سیدھا خون ہونا تھا انہوں نے ان کو اشتیال دے رہے تھے انہوں نے ری ایکٹ کرنا تھا اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی میں گاڑی میں بیٹھا تھا میں کیا کر سکتا تھا مجھے تو نہیں پتا نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے وہ تو بعد میں میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں وہاں قتل عام ہونے کی. اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے یہ جو اب حالات ہیں یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں ہم باہر نکلے انہوں نے ٹیر گیس چیلنگ کی ہم ادھر گئے اور شکر ہے عقل آ گئی مجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے ہیں ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو مجھے جو سب سے کہ شکر ہے میں نے آ, کل آپ کے سامنے نہیں آیا کیونکہ جو غصہ جذبات تھے وہ اسے اس سطح پہ, پہ پہنچ گئے تھے میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اب جب میں وہاں جاتا ہوں ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں گھر کا دیوار توڑتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں اور گھر میں اس وقت کون تھا صرف بشا بیگم اور ان کے ساتھ دو تین ملازم ایک چوکی دار تھا ایک خنسامہ تھا باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے پانچ چھ یا دس ہوں گے وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا سارا زمان پاک سیل کر دیا کنٹینر لگا دیے پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو ریسپیکٹ ہے جو عزت ہے چادر اور چادر کی کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دوبارے توڑ کے گھر میں آتے جب صرف پتا ہے کہ ایک پردادار ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردادار ہے جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے جو گھر میں رہتی ہے وہ گھر میں ہو ان کے ساتھ صرف ملازم ہو اور اس طرح پولیس دوار دروازہ اور دوار توڑ کے گھر میں آ جائے میں اب سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی بتائیں اگر آپ کے اندر غیرت ہے اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو بھی لا اللہ اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں اس کے خوف دور کر دیتا ہے تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے چھوڑے اسلام دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں وہ اکیلی گھر میں ہے اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد اس طرح کا گھر میں کرنا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں آپ کے اوپر کیا گزرے گی مجھے یہ بتائیں پولیس والے آپ آفیسر آپ کے گھر میں ہی ہو اگر آپ میں غیرت ہے لیکن کئی آفیسر بڑے بغیرت ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں وہ غیرت مند لوگ ہیں لا الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے اور اس کے ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں بچارے پانچ چھ وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سارے گھر کے گھر پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو یعنی اتنے بے شرم یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے کوئی شرم نہیں کوئی غیرت نہیں ہے کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا یاد رکھیں یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا قائد اعظم جو اس ملک کے جنہوں نے جد و جہد پتا تھا کینسر سے مار رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے کیا یہ اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا مجھے ہے کس ملک میں ہوتا ہے اور یہ اب سنیں قانون کیا تھا پرسو رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو وہاں کے جج صاحب طارق سلیم وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسٹنٹ تھا ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے تلاش کرنے تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس اس کا نام بھی لیا اس کا نام لیا وہ جائے گا ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے یہ ہائی کورٹ کا آڈر ہے میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کی آرڈر کے اوپر میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے صبح کیونکہ بدیت اور بےغیرت لوگ ہیں یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیرسٹ کورٹ گئے اور سٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کر لی ہے عمران خان یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں اور یہ اینٹی ٹیرس کورٹ کیا کہتا ہے یہ اینٹی ٹیرس سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں انویس, انچارج انٹنگ جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے یہ سن لے ذرا جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر سو دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی یہ ان کو انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے یہ پولیس یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو چھپا کے اینٹی ٹیرس کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف دو ایک, ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے یہ کیسے آ جاتے ہیں کس قانون کے تحت سے اور, اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں چیزیں لوٹ جس میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے اور کیا شرم نہیں آئی ان کو ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتا ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ پتا ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا کوئی کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں اور ان میں نہیں ہوگی غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے کسی جب آپ غیرت ہوتی ہے نا آپ نے آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ سا... کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی بیتے... باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے جب آپ کے چار مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہے جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ تو شرم نہیں ہوتی تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں ہے آپ کچھ بھی کہ دیں تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی شرم نہیں اس کو آئی کہ ضلع شاہ جیسا ایک ملنگ ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا ایک اسپیشل پرسن سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا اس کو تشدد کر کے قتل کیا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ آئے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا اور پھر تین دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس طرح کے آفیسرس کو اگر پولیس پولیس کو خود نکالنا چاہیے کہ یہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں جن کو ایسے لوگوں کو یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے اور شرم نہیں آتی اور پھر یہاں آ کے جی کلش ریکفیں مل گئی تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں پھر پیٹرول بامب مل گیا اہم کو پیٹرول بام کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا پیٹرول بام ہوتا ہے کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بام آیا جھوٹ بولنے نکل میں بھی عقل چاہیے اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے کہ جی پلاسٹک بوتل میں پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بےفکوف اور بےفکوف بغیرت بھی ہو بےفکوف بھی ہو یہاں کے ب... جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشٹر کافے مل گئی اور یہ مل گیا کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پر آئے بتائے نا چھبیس سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا اور میں آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آ ہے میں نے اپنے سارے آج وکیل اکٹھے کیے ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یا گرس ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں ہم لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر ہلا بولا میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو آزرداری کا بیٹا ہے کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی ہی نہیں ہے کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی ہی کروا رہے ہیں ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا اس طرح کی انتقامی کاروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے یہ سارا جتنا وہ ذل شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا وہ آپ کے اوپر بھی ہے اس کے اوپر نقوی آر یہ موسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا ذل شاہ کا یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے جو جو مرضی جس چاہے اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان کو ان سے انصاف کیا جائے گا ان کا احتساب کیا جائے گا تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو ڈنڈے مارے بچارے پانچ چھ ورکرس اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آگئے یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں پالیٹکس کے لیے پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر پراپرٹیز بھی باہر بینک بیلنسز بھی باہر سرجریز بھی باہر ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ تشار پھیلاؤ جاگ پنجابی جاگ وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش جب مصیبت پڑتی ہے کہ کیوں, کیوں کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا رحمت اللہ تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو وہ لیڈر کی نشانی ہے اللہ کا کرم ہے یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے یا ہر قسم کے لوگ تھے پشتون تھے پنجابی تھے سندھ سے لوگ آئے تھے بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے گلگت بلتستان سے آئے تھے آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے قوم بن رہی ہے ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے جاگ رہی ہے قوم سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے خوف کا بت توڑ رہی ہے فیصلہ کر لیا کہ حقیقی زادی ملے گی نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی یہ وہ قوم بن رہی ہے اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ یہ کر دو اس کو جیل میں ڈال دو وہ کر دو میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو اس کو چھوڑ دو لیول پلئنگ فیلڈ کر دو اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں کون سن رہا ہے اس کے حکم کیا وہ جو لنڈن پلانٹ کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا اس کے قریب آ گیا کہ یہ سب کے ہاتھ سے میں پھر سے کہتا ہوں گیم نکلنے لگی ہے میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر بار بار رینجرز پولیس کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین آئن کے بیچ میں رکھتا ہوں لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دیا مہنگائی وہاں پہنچا دی آج آج آٹا جو ہمارے دور میں پچپن روپے کلو بک رہا تھا آج ایک دن میں پچپن پچاس روپے بڑھ گیا پہلے ایک سو دس پندرہ کا تھا تو یہ جس طرف جا رہا ہے یہاں تو یہ تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی بےروزگاری ساتھ لوگوں کے حالات برے اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈا ڈنڈے برسا دیں ان کا منہ بند کر دیں چینلز بند کر دیں جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو ہم کنٹرول کر سکیں یہ کوئی کنٹرول آپ نہیں کر سکتا جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا راستہ ایک ہی ہے صاف اور شفاف کا اور اگر انشاءاللہ اللہ اگر انشاءاللہ اللہ بدھ کو ہم منارے پاکستان کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے اگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے رہا ہے اور پھر پھر گئے ادھر سے پھر کینسل کر دیا اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھیں ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر عوام کدھر کھڑی ہے اور یہ جو چوروں کا ٹولو اور جرائم پیش ٹولا ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں اپنی قبلا درست کریں وہ سٹیج نہ آ جائے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہیں جب تک شعور نہیں ہوتا جب انسان میں شور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا وہ جب شور کا جن بوتل سے نکلا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے ایف آئی آر پہ عمران خان کے 96 ایف آئی آر کر دیے جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا ہاں قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے وہ قتل کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے کیا سوچا ہے وہ نواز شریف کہتا جی پندرہ بے نظیر کو پندرہ دن لگے تھے سب کو چپونے میں یہاں ایک مہینہ لگ جائے گا وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے جنہوں نے اس ملک میں رہے رہ ہیں اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا ان میں لاہور کے لوگوں کو مینارے پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی پاکستان زندہ باد